Najnoviji potvrđeni slučajevi zaraze pasa koronavirusom u Kini, mačke u Belgiji i tigra u Americi šire paniku kod vlasnika kućnih ljubimaca. Je li to opravdano? Ako vas zanima više o koronavirusu kod ljudi pogledajte YouTube video u opisu u infokartici Koronavirus dan po dan, Simptomi liječenje zaraza. Ja ću u ovom videu navesti najnovije slučajeve zaraze pasa i mačeka s koronavirusom te navesti je li on opasan za njih, ali i nas. Prije nego krenem sa odgovorima na pitanja, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojim Facebooku i drugim društvenim mrežama kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice saznali za najnovije vijesti o COVID-19 kod pasa i mačaka. U redu, krenimo sada s odgovorom na prvo pitanje. Koliko je pasa i mačaka zaraženo koronavirusom? U Kini su za potvrđena dva psa koja su zaražena koronavirusom. Naime, testirano je 17 pasa i 8 mačaka čiji su vlasnici bili zaraženi koronavirusom. Pokazalo se da su samo dva psa, jedan pomjeranac i jedan njemački ovčar pozitivna na koronavirus. S druge strane, u Belgiji je potvrđen jedan slučaj zareze mačke koronavirusom. Dakle psi i mačke ne mogu lagano dobiti ovaj virus jer je broj zaraženih jako mali i također dobra vijest je da nije potvrđen niti jedan slučaj širenja virusa sa psa ili mačke na čovjeka. Imaju li koje druge životinje koronavirus? Najnoviji slučaj zaraze životinja koronavirusom dolazi iz Ološkog vrta u New Yorku gdje je tigrica Nadija pozitivna na koronavirus. Također još dva tigra i tri afričkih lavova pokazuju znakove bolesti, ali još nisu testirane. Sada vas zasigurno interesira kakvo je stanje zaraženih pasa, mačke i tigra, zar ne? Je li koronavirus opasan za pse i mačke? Promatrana su stanja zaraženih pasa i utvrđeno je da ne pokazuju nikakve znakove zaraze koronavirusom. Kakva je situacija s mačkama? Jedan pokus gdje su promatrane 4 mačke zaražene SARS-CoV-2 virusom pokazalo je da mačke stvaraju antitijelo i ne pokazuju nikakve znakove zaraze. Tako i za sada možemo reći da koronavirus nije opasan za pse i mačke. Ipak ako je vlasnik zaražen dobra je da se odvoji psa mačku i druge kućne ljubimce od njega. Kakva je situacija s tigricom? Ona je pokazivala znakove bolesti poput suhog kašlja. Također, kao što sam navjelo ona nije jedina koja pokazuje znakove bolesti. Neki stručnjaci zabrinuti su kako će se stvari razvijati jer je populacija tigrova i ovako malena, a Covid-19 bi mogao dodatno pogoršati stanje. Što se tiče pasa i mačaka, također nijedno odmeto osigurati psu i mačkama smještaj u slučaju zareze i zalihu hrane za pse i mačke, ali ne pretjerivati. Kako kupiti hranu za pse za vrijeme korone? Kao i u svim drugim slučevima, preporučuje se da za vrijeme korone kupujete hranu preko internet-predovolnica. Ako vas interesira, u opisu se nalazi link na analizu Top 5 najisplatljivijih hrana za pse gdje sam izdvojio jedan brend koji koriste prvenstveno uzgajvačnice pasa u Hrvatskoj. U redu, vratimo se sada na koronavirus kod pasa i mačaka. Trebaju li psiti tijekom šetnje imati masku? Posljednjih nekoliko tjedna mogu se na internetu vidjeti razne slike kućnih ljubimaca s maskama. Mnogi vlasnici vjeruju kako maske pomažu kućnim ljubimcima da se ne zaraze. Pomažu li maske psima da se ne zaraze koronavirusom. Mnogi navode kako maske sprečavaju psa da liže i njuška uokolo te tako ne dođe u kontakt s virusom. Kao i kod ljudi maske su korisne ali samo ako se kombiniraju s pranjim ruku jer nas one ne mogu zaštiti ako rukama dodirujemo lice. Stručnjaci za sad navode kako psi ne trebaju nositi maske tijekom šetnje. Ipak navode da je dobro pobrisati dlaku psa i šape kada dođete kući, jer tako smanjujete širenje raznih mikroba. Dakle svjež zrak koristi psu i svakako ga prošećite, ali poduzmite preventivne mjere. Je li sigurno dragati psa? Kao mjera opreza nije dobro dopustiti psu da liže vaše ruke i vaše lice. Ipak draganje psa pokrznuje jako, jako mali rizik, zašto? Nove činjenice upućuju na to da koronavirus najbolje preživljava na glatkim površinama. Krzno psa jako je dobro za apsorbirati i zarobiti patogene što znatno otežava da ljudi pokupe COVID-19 rukama. Dakle dragati psa smijete bez ikakve opasnosti da ćete se zaraziti koronavirusom, ali poduzmite preventivne radnje od koje bi prva i najvažnija radnja trebala spadati u osobnu higijenu svake osobe. Koja? Preventivne radnje operite ruke nakon draganja psa i nemojte dopustiti psu da vam liže lice. Ako slijedite ove savjete nema nikakvih opasnosti za vas i vašu obitelj. Mogu li se svinje, kokoši i patke zaraziti koronavirusom? Značajnici provode istraživanja na raznim životinjama kojim pomažu da pronađu lijek. Istraživanja na svinjama, kokošima i patkama pokazuju da su ove životinje izuzetno otporne na koronavirus. Nadalje ovi dokazi navode na činjenicu da psi, mačke i životinje ne sudjeluju u širenju pandemije COVID-19. Dakle psi i mačke mogu biti zaraženi koronavirusom i postaje potvrđeni slučajevi zaraze. Ipak prema trenutnim saznanjima koronavirus je bezopasan za pse, mačke i druge domaće životinje. Preventivne radnje, pranje, ruku i držanje razmaka najvažnija su mjera tako da ih se svakako pridržavaj. Ja ću i dalje pratiti najnovije vijesti vezano u zarazu pase, mačke koronavirusom i nastojati ti pružiti najnovije informacije. I na kraju ako ti se video svidio i još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja, želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodavnijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasme na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!